Доброго дня, шановні змельчани, мешканці міста. Сьогодні ми з дітьми проводимо так звану акцію «Майстерня флікерів». Дану акцію проводять патрульні поліцейські в кожному місті України, де є патрульна поліція. Мета цієї майстерні флікерів, цих занять – це привчити дітей до виглотування світлоповертальних елементів, а також привчити дітей в темну пору доби носити світлоповертальні елементи, враховуючи воєнний стан в Україні, враховуючи протианів, те що в багатьох містах у нас не працює вуличне освітлення і тому дуже багато водіїв стикається з тим що непомітні у нас пішоходи на дорозі і я хочу нагадати що відповідно до правил дорожнього руху а саме пункту 4.4 пішоходи в темну пору доби або в умовах недостатньої видимості мають позначати себе на дорозі або на узбіччі, куди вони рухаються тому патрульна поліція, ми, інспектори відділу зв'язків з громадськістю, сьогодні навіть на заході присутня моя колега з міста Одеси, будемо і надалі проводити з дітьми не тільки у святкові дні, а й протягом всього року акцію для того, щоб стимулювати і закликати людей, дітей, дорослих носити світлоповертальні елементи, аби водії могли бачити пішоходів, скажімо так, з достатньо великої вісані, аби так, підвищувати культуру і повагу до правил дорожнього руху. Я хочу привітати всіх із з прийдешніми новорічними святами. Наразі у нас наближаються різдвяні свята, тому святкуйте відповідально. Будьте чемними і дотримуйтесь правил дорожнього руху зі святом всіх.